السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي جديد شقه اللي في شارع لبنان الدور الاخير بالروف اول حاجه ما من منها من باب الشقه بنلاقي طرقة في وشنا وش الاول على الريسبشن نيزلني هي واخده الدور تلتاشر بالروف ممكن يتعمل لها سلم داخلي و بالمساحه اللي متقفله من فوق التفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو اول حاجه عندنا هنا كل ده الريسبشن طبعا تحت الارضيه دي معمور رخام زي اللي في الطرقة بالظبط لو حبينا نشيل دي اتش دي اف عندنا هنا الفيو بانوراما على الشارع كل دي من تحت نطلع لصورة التوزيع طبعا عندنا هنا شغل معمول الأرضيات دي رخام أول غرفة بتقابلنا على يدنا اليمين أرضيات برضك باركي ممكن تتعامل غرفة ليفينج ميزه ان مفتوح بعد كده بنطلع تاني لطرد التوزيع بالله هنا عندنا ده باب المطبخ وميزة المطبخ بردك علي الشارع مش علي منور ومتأمن بعد كده بنرجع تاني نلاقي هنا حمام الضيوف وهنا ده باب كليدو بيفصل الغرفتين اللي جوه بالحمام الرئيسي دي مساحه الحمام بعد كده بنلاقي الغرفه الثانيه ميزه ان الغرف هنا بحري ومش مجروحه بعد كده خش للغرفه الثالثه اللي هي الغرفه الرئيسيه دي الغرفه الثالثه هنطلع بعد كده نشوف الجزء الثاني اللي هو الروف بالجزء اللي متقفل فيه اللي نقدر ان احنا نعمله غرفه بالليفنج طلعنا للجزء اللي فوق اللي هو نقدر نقفله والجزء ده تبعنا ومرخص كله بالكامل لو حابين ان احنا نزود المساحه الروف ده بالكامل حتى كل اللي موجود فيه تبع الشقة بالجزء الداخلي اللي هنا وده الجزء اللي متقفل فوق نقدر نكمل تقفيل ونستغل كل المربع ده بالكامل طبعا الفيو هنا بانوراما بصراحة بنخش للجزء الخاص بالشقة اللي متقفل ده هنا عندنا حمام فوق وده هنا عندنا كيتشن فوق بعده معمول صالة رياضية مع الليفينج